Finanelor îl sfidează pe Klaus Claus și anunțând că nu există niciun război între guvernii BNR, nu e nevoie de o merg. Nu există un război între guvernul României, sublinierei Banca Națională a României, BNR, astfel ce nu este nevoie de o mediere între cele două instituții, în condițiile în care Ministerul Finanțelor, sublinierei BNR, colaborează, fără asta se însemne inexistența unor critici, a declarat marci ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici. care subliniere din Teleclaus Iohannis, care a subliniere ai la o plimbare cu bicicleta prin capital, a declarat ce a decis să încerce o mediere între reprezentanții guvernului sublinierei cei ai BNR, pe care în zilele următoare îi va chema la discuții la Cotroceni. El afirmând ce în ultima perioadă s-a mers cam departe cinele afirmacii destul de contundente. Teodorovici considerând ce nu este nevoie de o mediere, în condițiile în care nu există un război între cele două perci. Nu cred ce este nevoie de o mediere. Avem o relație instituțională cu Banca Națională, am mai spus. În calitate de ministru al finanțelor am avut discuții cu domnul guvernator, nu cred că avem nevoie de o astfel de mediere. Nu este niciun război. noi colaborăm, venere sub i ministerul finanțelor, dar asta nu înseamnă că nu ne criticăm, a afirmat Teodorovici. Potrivit news.ro. Liderul PSD Liviu Dragnea a atacat recent BNR, afirmând ce declarații ale reprezentanților acesteia, ale presubliniere dintă subliniere sublinierei ale liderilor opoziției prea sunt coordonate, concluzia sa fiind ce momentul în care România încearcă să se, se ridice, e cineva care îi de la picioare. În ceea ce privește subliniere pe subliniere terea precurilor, Dragnea a invocat mai multe motive, de la liberalizările cerute de femei sublinierei de UE, până la faptul ce import medii din state UE unde precurile au crescut, dar a făcut referire sublinierei la companiile cu capital setereini, care au majorat precurile, vezând ce au crescut veniturile românilor.